עופר, כשמיכל הזמינה אותי לבוא אליך, אני חשבתי שאני אשמע ממך שוב ושוב את הדברים שחוזרים על עצמם. ואני מוכרח לומר שאתה הפתרת אותי בגדול. אתה הפתרת אותי... בכך שאני ראיתי פה דברים מדהימים. ואני מאמין שאם אתה תמשיך בפעילות שלך, וכפי שאני אצד לך, תעשה מכל זה סרט שישאר לזכר, לעולמי עלמים, ושהשואה, ‫כי מחק, כלומר, תזכר, ‫אבל אנחנו נמחוק אצלם הכרס. ‫ופה אני רואה תמונה מדהימה, מדהימה של אישה, ובחור צעיר שנראה לי כאילו הוא ‫בצופים, והם אומרים, ‫לא נלך כאן, לטבח. ‫החלטנו שכאשר יבוא לנו הקץ, לא נאמר בלי להתגונן. ואם יחשאל אנשק, ניראקלם בפרצוף. לפחות נראה נראה להם את הברוש שאנחנו רוכשים להם. וכך ניפול, אבל מעשנו לא ישתכו. זה משפט מדהים, תמונה מדהימה, אני לא תארתי לי שאני היום הכנס לאובי הקורא ולראות את מעשיך למען שלא ישחקו <אדור> לא הדור זה ולא הדורות הבאים. ואני מאחר לך הצלחה. תודה רבה.